Un fost ministru în guvernul Ciolo subliniere rupe rândurile, de ce România trebuie să subliniere i mute ambasada la Ierusalim. Într-o perioadă în care toți opozanții PSD atac intenția de a mutarea ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, un fost ministru în guvernul Ciolo sublinie reprezintă argumentele pentru care România ar trebui să recunoască Ierusalimul drept capitala Israelului. Marius Bostan, fost ministru al comunicațiilor o critic sublinierea I. Pe. Frederica Mogherini, Comisarul European pentru Relații Externe, după ce aceasta ar fi dat asigur ce niciun statuie nu subliniere i mut ambasada la Ierusalim. De cel puin 3000 de ani poporul lui Israel are prezent acolo capital de a fost Ierusalimul. Au pribegit mult timp în toată lumea dar au avut în ini pe mântul lor fegeduit de Dumnezeu. Biblia este mai mult decât un argument. Este extraordinar cum aproape toi evrei din toată lumea în lectura cu lor, cum diaspora susține Israel. Palestina ca denumire este locul de unde vine vrei Nu a existat vreun stat arab acolo. Azisa identitate palestinian statal de acum este o creație a propagandei sovietice. Oare Frederica Mogherini care după cederea regimurilor comuniste din 1988 activa într-o organizaie comunistă nu este tribut tenebrelor sovietice? După zile exprimate, trecutul ei inelatrii ale unor prieteni din Italia, mult mai informa ei decât mine, nu pot avea încredere în mogherini. Israelul este singurul stat din lume ceruia nu i s-a permis să ii decid singur capitala. De, de ce se invocă relaile noastre cu lumea arabă ca argument la mutarea ambasadei. Care relații, cele prin care un ambasador palestinian ne-a noi nu protestme, economic sunt aproape zero. Interesul naional al României tehnologic, militar, cultural este evident în relație cu ă Israel. Este imoral și pragmatic. De Ierusalim, de pământul sfânt este legat credina, istoria, prezentul și viitorul nostru. Cred ce ar trebui să atrage matenia tuturor aliailor europeni ce civilizai ai cultura noastră vine din cretinarea Europei îndepărtarea de aceste redecini nu este normal. Europa este o uniune i a națiunilor Bertin un spaiu unde nite sforar numi indirect fac jocurile, scrie Marius Bostan pe Facebook. Postul ministru mai susține ce, doar pentru Liviu Dragnea susține un lucru, nu înseamnă automat ce acel lucru este rău. Dacă Liviu Dragnea bea ap nu înseamnă că toți cei care sunt contra nu trebuie să bea. Vag ca oameni care pareau inteligent renunța renunta la anumite teme numai pentru ca l-a preluat baronul de teleoman, mai afirm Bustan.